يا كوكي يا جنه صباح الخير يا حبايبي يلا اصحوا بسرعة إيه يا ماما صباح النور يلا يا حبايبي اصحوا ليه يا ماما انتي بتصحينا من بدري كده اصحوا يلا يا حبايبي عشان بيقولك في حفلة الأمير لازم نختار واحدة أميرة قوموا بسرعة عشان انتوا لازم ان تبقوا واحدة من الأميرات ضمت ازاي يا ماما انتي بتتكلمي بجد ايوه يا حبايبي قوموا يلا عشان تروحوا الحفلة بسرعة عشان أحميكم وأروقكم كده والبسكم لبس حلو وأذوقكم وأروقكم عشان تبقوا احسن بنات هناك في الحفله يا سلام يا ماما بجد ايوه يا حبيبتي انت وهي يلا قوموا بقى بسرعه كده عشان اجهزكم حاضر يا ماما ايه ده انت بتتكلمي بجد يا ماما يعني انت هتزوقينا عشان نروح الحفله ايوه يا ايوه يا كوك انت وجنه خلصوا يلا يا حبيبتي كل شويه كل واحده تخش يلا الحمام تاخد الشاور بتاعها عشان نلبسها وازوقكم كده واروقكم الله يا ماما ربنا يخليكي لينا يا حبيبتي ويخليكم ليا يا حبايبي يلا اما اروح اجهز بها شوف انا هعمل ايه الفساتين اللي انا جايباها لكم اما اشوفها هتبقى حلوه ولا لا انا لازم اتصرف مش عارفه اعمل ايه? يا سلامة علي ده انا امورة وحلوة تفتكري يا بنتي يا جنة أه الامير هيعجب بيا انا شوف انا حلوة ازاي يا جنة ليه يا اختي وما يعجبني وما ي... وانا ما يعجبهوش انا ليه هو انا وحشة هو انا وحشة ولا ايه? هو انا وحشه ولا ايه يا ست كوكي ده انا احسن منك يا اختي احسن مني طب خلاص خلاص هو احنا هنتخانق ولا ايه يلا بسرعه بس عشان نلحق ندخل الحمام زي ماما قالت لنا وناخد الشول بتاعنا عشان نلحق نجهز يلا يا حبيبتي المهم ان احنا عايزين بقى احلى اتنين في الحفله يا بتي يا كان ماشي يا كوكي يلا بقى قومي بسرعه عشان نخلص اللي ولانا اما اما شوف الفساتين بتاعت البنات يا رب تعجبهم وتبقى لايقه عليهم يا رب يا رب تعجبك يا جنه انت وكوكى ايه ده حد بيخبط ولا ايه مين مين هو مين عمال يخبط كده ايوه مين سلمى ماليه قصه يا طنط مش حضرتك طنطه عبير ايوه يا حبيبتي انت مين انت وهي ايوه يا طن احنا البنات بتوع الشارع هنا والشارع اللي وراكي بنلمهم عشان نروح كلنا مع بعض الحفله عشان نروح الحفله مع بعض يا طنط لازم لازم البنات كلهم يجتمعوا مع بعض ونروح مع بعض كلنا الحفله ايه ده بجد يعني انتوا عايزين بناتي ايوه عايزين كوكي وجنة ولسه هنروح ناخد رؤى ولولي وناخد كل البنات اللي في الش... اللي في ال... اللي في الشارع كله اللي ورانا وكل الشوارع بجد طب يا حبيبتي يعني انتوا اول ناس تقولنا ايوه يا طنط يلا بس خلصي كده يا ده بسرعه لبسي بناتك عشان نلحق حاضر يا حبايبي حاضر يا نهار ابيض ده البنات ديت شكلها حلو خالص هيبقوا شكلهم حلو عن بناتي طب انا اعمل ايه لا انا لازم اتصرف انا لازم اخد البنات دوت اخبيهم في الحمام واقفل عليهم باب الحمام وما اخرجهمش ابدا واخد لبسهم واخد واخد الشعر اللي هم عاملينه دوت واخو كل حاجه وحطها لبناتي أمال إيه؟ أنا لازم بناتي هما اللي يكسبوا في الحفلة وهو الأمير لازم ياخد واحدة من بناتي أمال إيه عشان نبقى أغنية جدا أنا مش هينفع كده لا لا لا البنات ديت دي لازم من... لازم أنيمهم وأحبسهم بعد كده يا إما في الحمام يا إما في أوضة النوم وأقفل عليهم الباب بقولك إيه يا حبيبتي إنتي وهي تشربوا حاجة ولا تاكلوا حاجة؟ رأيك إنت إحنا مش عايزين نشرب حاجة لا يا حبيبتي بنت لازم تشربوا حتى عصير عشان خاطر على ما البنات طب خلاص يا طنط بس بالله عليكي ما تتأخرني حاضر يا حبيبتي انتي وهي تعالوا بقى اقعدوا في الصالون على ما اعمل لكم حاجه تشربوها ماشي يا طنط ماشي بس ما تتأخرش بس ماشي يا حبايبي اقعدوا بقى ارتاحوا على ما انا مع السلامه مش هتأخر عليكم يا بنات ماشي يا طنط يلا بسرعه اما روح بسرعه الحق احط لهم منوم في العصير عشان بسرعه اخد لبسهم والبس بناتي انا ماشيه ايه ايه ايه سارة انتي ما تعرفيش هم احنا الحفلة هتبدا امتى ما تخافيش يا حبيبتي مش هتغيب مش هتغيب خالص هتلبسهم بسرعة ونمشي ايوه يا بنات جبت لكم احسن من العصير جبت لكم دونات. دونات الله يا طن ده جميل ده انا بحبه خالص ما عارفه يا حبايبي ان انتم بتحبوه لان كل الاطفال بتحبه انا عاملة بايديا البناتي بس ما يغلاش عليكم يلا بسرعه كلوا انت وهي على ما اجهز بقى بناتي حاضر يا طنتي شكرا يا طن شكرا يا حبيب. على ايه يا حبايبي ولا يهمكم يلا عدو كله ماشي حاضر يم يم يم يم يم يم يم, يم, يم, يم. كل خدي كلي يسارة كلي كلي ماشي يلا بس يا ليلى عشان منتأخرش منتخفيش يا حبيبتي يلا يم يم يم يم يم يم يم يم يم يم ايه ده انا مش عارفة مالي كده يا سارة حاسة ان انا دايخة مش عارفة يا ليلى انا كمان اه احنا حاسين ان هيغمى عليا اه ايه ده الحمد لله ده انا هم امال بسرعه بقى اشيلهم والبنات كده جوا في الحمام مش واخدين بالهم اخدهم احطهم في اوضه النوم واقلعهم الفساتين بتاعتهم واخد الباروكه اللي هم حاطينها على شعرهم واعملهم لبناتي بسرعه قبل ما حد ياخد باله من الحوار اللي انا عملته يلا حلوة أوي كده أديني قلعتهم اهو هوت وخدت الفساتين بتاعهم والباروكه بسرعة ما أروح بقى للبنات بعد ما يتشطفهم ألبسهم بسرعة عشان أخذهم أنا أخدهم منا وأروح بيهم بسرعة على الحفلة يلا بنات انتوا لسه مجهزتوش انا خلاص يا ماما انا استحميت لسه اختي جنة بجد طب يلا يلا انا جبتلكوا الفساتين اهي الله يا ماما ايه الفساتين دي كم ده حلوه اوي يا ماما ايوه يا حبايبي جبتها لكم يلا بقى بسرعه كده يا جاتنا اتشطفي انت كمان عشان تلبسي حاضر يا ماما بس انت مش ملاحظه ان الفساتين دي هتبقى ضيقه علينا ده احنا تخنش يا ماما عن الفساتين دي ايه ده اه صحيح طب وبعدين الفساتين برضه فعلا هتبقى ضيقه عليهم يا نهار ابيض البنات اللي تحت رفيعين خالص انا هعمل ايه مش عارفه يا نهار ابيض طب اتصرفوا كده يا بنات كده حاولوا تلبسوها كده هنلبسها ازاي يا ماما ونروح كده يا ماما ده دي الفساتين ضيقه خالص حاولوا بس كده يا بنات بسرعه يلا خشي يا جنس اتشطفي بسرعه وعلى ملبس كوكي اختي ماشي يا ماما حاضر بس يلا يا حبيبتي تغيبيش حاضر يا ماما شغيب يلا <متحدث> <متحدث> الله يا كوكي ده انت بقيتي زي العسل، ايه ده يا ماما انا عاملة كده ليه يا ماما؟ ايوه يا حبيبتي ايه رايك في الفستان؟ انت دخلت لي الفستان <متحدث> بالعافيه يا ماما كده ليه؟ ايوه يا حبيبتي يلا عقبال جنة اختك بقى بسرعة كده اما تخلص عشان البسها، ماشي يا ماما متأكدة يا ماما ان الامير انا هعجبه خالص يا حبيبتي ده انت هتعجبيه على الاخر، يا رب يا ماما يا رب. يا رب يا ايه جنه أنتي كمان لبستي هي يا حبيبتي ايه ده يا ماما انا شكلي وحش كده ليه يا ماما ده كوكي اختي احلى انا انا مش عارفه أنتي عامله كده ليه يا جنه مش عارفه هي الباروكه ناقصه ولا البنت ايه اللي حصل لها الثانيه ان الباروكه تبقى عامله كده فيها يلا خلاص خلاص يا جنه حلوه كده يا جنه زي العسل برضو لا يا ماما انا شكلي وحش لا يا حبيبتي هيبقى شكلك جميل يلا بسرعه عشان نروح الحفله بسرعه حضري يا ماما يلا يا بنات يلا يا بنات لما نشوف تاكسي كده ولا نشوف توك حتى يودينا الحفلة بسرعة يلا يا ماما انا حاسه يا ماما ان شكلي وحش قوي يا ماما لا يا حبت شكلك حلو ما تخافيش بقى يلا انا عارفة ان هو انا عارفة ان الامير لو عجبه هيعجبه بنتي كوكي بس انا هعمل ايه هو حفظها كده بقى يلا جينا بقى مش مشكلة المرة الجاية بقى ان شاء الله على امير تاني يلا, يلا يلا يا بنات حضري يا ماما احنا جايين وارقي ها ايه ده انا بنادي روحهم فين البنت ساره والبنت ليلى مش لاقياهم يا نار ابيض انا هنا في الحفله اهوت ومش لاقيه بناتي أنا عمال أدور عليهم بقالي ساعتين ومش موجودين والمفروض يبقوا هنا من زمان، أنا هعمل إيه بس يا ربي؟ يعني أنا واقفة على باب الحفلة مش ليا بناتي ودورت عليهم جوه مش لياهم يا رب استرها يا رب ولا يقو يا بنات يا رب. يلا يا بنات وصلنا الحفلة هوت يلا بسرعة عشان نلحق عشان نلحق بسرعة لأميري يختاركم انتم يلا ربنا يستر يا رب يلا يا ماما ايه ده ايه ده البنات دول متلابسين لبس بناتي يا نهار أبيض طب وبعدين لا يكونوا عملوا حاجة في البنات وخدوا لبسهم وخدوا الباروكة اللي أنا لهم بيضيا يا خبر أبيض انتي يا ست انتي انتي انت يا ست ايوه يا حبيبتي انت بتنادي عليا ايوه يا ست انتي انا عايز اعرف انتي البنات دول جايبه لهم فساتينهم منين ايه ايه فساتين ايه انا شاريهالهم لهم شريحة هي ايه يا ست انتي لا انا انا بناتي النافسين عندهم لا. نفس نفس الفستان دوت انا اللي جايباه لهم وجايبا لهم الباروكه دي الباروكتين دول بايديا انت انتي خطفتهم ولا عملتوا ايه في البنات ما انتي تبقى نسيبك سودا لا يا حبيبتي احنا ما خدناش حاجه ازاي يعني؟ لا انت تعرفيني فين البنات بتوعي؟ لم سيبكوا ابلغ عنكوا البوليس حالا انا هاو وهروح افضحكم وفي الحافلة. ان انتوا اللي البنات ب... ب... بناتي وخطفتيهم لو معرفتنيش فين البنات هوديكي في ضهي انتي وبناتك ايه يا ست انتي اللي انت بتقولي ده؟ انا يا حبيبتي بناتي شاريه لهم الفساتين ديت والبروك. ايوه يا ست ماما جريزنا الباروكه الباروكات ديت وجريزنا الفساتين والله شار يلقوا الباروكه وانت يا بت انت الباروكه بتاعتك ناقصه من قدام حته الحته ديت اتقطعت من بنت وهي ماشيه لا هو كده لا انا اللي اكد لي كمان الباروكه الباروكه اللي, اللي متقلة حته من قدام ديت دي بتاعه بنتي بتاعه بنتي انا لازم هوديكي في داهيه يعني مش هتعرفيني فين بناتي انا هتصلك بالضابط عشان يفحل انا هو تيجي يشوف الحوار ده لا يا حبيبتي طب اسكتي ما تتصليش بالضابط شريف والله يكرمني خلي بس بناتي يخشوا الحفله وبعد كده نبقى ندور على بناتك حلو اه ازاي انت عايزه بناتك يخشوا الحفله وبعد كده انا بناتي يروحوا ميروحوش الحفلة على الامان يختفها يختارهم لا انت اللي خطفت البنات نوم مقدتلش هدخل حال ان في الحفلة جوه وهعرف الامير ان انت خطفت بناتي ينهار ابيض طب وبعدين انا كده الحفلة هتبوظ وب... وبناتي مش هيبقى واحدة من الاميرة ينهار ابيض يعني طب انا اعمل ايه اني هتبهدلني اروح اعرفها فين بناتها وخلاص لا توديني في داهية ولا اتصل بالظابط شريف والظابط شريف يمسكني يحبسني لا طب وعلى ايه? يلا فين تعالي يا ست انت تعالي ما بناتك فين? يعني انت عارفة ان هم فين? عرفت ان انت اللي خطفوهم يا حرامية? ده انا مش هسيبك هوديكي في دهنية. ليه يا حبيبتي ما انا قلت لك هو هجيبلك بناتك وهديك فساتينك. فهدي عني بقى وسيبيني في حالي. طب يلا يا اختي يلا. ايوة يا ست انت. بناتك هم تعالي ما انا من تحت الترابيزة ومخبياهم و... ايه? حرام عليك! حرام عليك يا ست انت بقى تتنيمي العيال عريان تحت الترابيزه روحي منك لله روحي منك لله انا فدايق في ضيق لا بالله عليكي بلاش بلاش الظابط شريف عشان خاطري انا قلت اعرفك عيالك فين اهوت بس متودينيش في داهيه ليه عملتي كده حرام عليكي حرام عليكي يا ست عبير ليه بتأذي بنات الناس ان شاء الله ان شاء الله هيجي اللي هيأذيلك بناتك حرام عليكي بلاش والنبي يا ست يلا هاتلي بنات عشان امشي من هنا يلا خديهم اهو تعالج في فين يا حبايبي اما نايمين جبنا منك, منك للناس منك لله يا ست انت ادي لبناتي والفساتين عشان البسهم وماشي. ماشي ماشي خديهم اهمت معاكي بس بالله عليك بالله عليك بلاش أزيالي ولا لعيالي طيب يا ست انت انا ماشيه منك لله حسبي الله ونعم الوكيل فيك بجد يا ماما بجد يا ماما انت كنت واخده فساتين يا ماما مش بتاعتنا ليه عملتي كده يا ماما ضيعت علينا الحفله معلش يا جننتي هو هو هعمل ايه بس يا بنه كنت جايبه لكم فساتين وما وتل... كانتش عجباني ولقيتها رخيصه ومش حلوه وما كانتش هتعجب الامير وجمال البنات دول ما تعجبني فساتينهم قلت اخدها ليكم عشان تبقى في واحده من كل امير ليه يا ماما كده حرامة عليك كده الحفله راحت علينا شنو اميره من الاميرات. اللي بتعملي كده نعرف يا حبيبي انا اسفه ان شاء الله تتعود المره الجايه مع امير تاني. ازاي بقى يا ماما يلا بقى يلا الله يسامحك يا ست احنا ماشيين داخلين الاوضه انا ازعلني ما تزعلوش يا حبايبي معلش يلا يا بنتي احنا داخلين الاوضه يلا يلا عجبكم الحلقه يا اصحابي يلا بسرعه ما تنسوش تعملوا اشتراك من الكلمه الحمراء وتعملوا وتكت... لايك صباع فوق عشان يجيلكم كل الحلقات الجديدة بتاعتنا بسرعه يا اصحابي يلا اعملوا لايك كتير كتير واعملوا اشتراك لقناه مامي بكوكي باي